Ne znam uopće o čemu govorit, znači nije ništa rekao, osim nešto smo mi, ko mi, znači nije namjelo nikakve ni imena, ni znam, strana kao organizacije, tako da ne znam uopće o čemu se referiraju. Tako da evo, vidjet ćemo da izađu sa nekim konkretnim, lažnim optužbama, pa ćemo onda ih demantirati, jer očito se na to svodi cijela ova kampanja iz njihove vizore. Da je on je baš poimenca vas, to, vas, kao gospodinu Radić, Venčić i Donica? Gospodinu Raduborić mislite? Da, da, da. Ok, ali ne znam, yes, nije naveo ni jednu organizaciju kako ja znam, niti stranku, tako da nemam pojma opće na što se referirujem. Evo, to je to. Hvala ljepa.